У Миколаєві обласна організація Червоного Хреста добуває та очищує питну воду. В день система дозволяє подавати людям до 40 тисяч літрів води, говорить Аркадій Дебегян, заступник голови Миколаївської обласної організації товариства Червоного Хреста. Приблизна вартість обладнання 2,5 мільйони гривень. Щодня біля пункту Червоного Хреста набирає воду Наталія і сином, вдень родина вживає до 20 літрів води. «Взагалі я працюю з 8 до Син приходить сюди кожен день, набираємо водичку, тому що у нас три собаки зараз не привозять, тому тому приходить сюди. Ну, тут гарніша вода, кажучи. Подобається. Да, мені торм, мені. Добра вода. Да. Для пиття Ну, Лісти варити, там, посуду полоснути. після ванної теж ополоснутися. Ну, так, так. Ми так економимо її, звісно, тому що нам це дуже важко. Аби забезпечити миколаївців питною водою, Червоний Хрест становив власну систему очищення води, яка добувається із свердловини. Ми добуваємо воду з підземлі, свердловиною, потім вона вичищується завдяки усім двом установкам. Загальна потужність і складає 40 тисяч літрів на добу». Воду, яку виробляють, розповсюджують містом за допомогою водовозів. «Червоний хрест» Миколаєві контролює приблизно обсяг в 100 тисяч літрів води. «Щоденно сюди приїжджають великі вантажівки, вони завантажуються, і в центрах видачі води ця вода відвозиться. Над великою проблемою, над якою ми вже маємо думати, це є те, що ця вода може нам і відваливатись, і потім очищуватись, і потім розвозитись і потім розповсюджуватись виключно о, в плюсових температурах. Оце є наше, на зараз головний наш вигляд, ми розуміємо, що е, війна може продовжуватися на той час, коли буде зима і буде мороз, і ми маємо придумати систему, яка буде забезпечувати подання води е, не в системі водогону, який існує в Миколаєві, але, на жаль, не заповнений, завдяки тому, що зруйнований на Херсонщині, а завдяки іншим системам. Приходить набрати воду біля свардовани Марія. Жінка розповідає, до будинку воду не підвозять, тому у 80 років мусить щодня йти декілька кварталів, аби набрати питної води. Хороша вода, хороша. Ми приїжджаємо, беремо. Оце я набираю, мені вистачає день і ще трошки на день. Готуємо, їсти, чай готовим. Ну, пити я беру, там бутилочку води. До пункту видачі води приходить і Тетяна. Вона дуже смачна. У нас нигде не бывает води там, там нема води. Есть вода тут. Потом нам нравится. Вот зараз скільки сколько набираете? Вот четыре баклажки и коляска. коляска. У нас пять человек, каждый день ходят. Каждый день хожу. Нет, не Сама не ходит. ходит? Сама Чего? ходит. Сама. Мені 68. Питну воду роздають у центральному офісі Червоного Хреста та розвозять по місту автобуси. Крім цього, є точки формування парку «Цистерн», які завантажують очищену воду великій кількості, говорить Аркадій Дебегіан. Єлизавета Кротик, Єдині новини на Суспільному, Миколаїв.